Засіб, який працює на дистанції колосально впливає. Поясню навіть чому. Жива сила, тобто люди, вони безцінні. Коробочка Абрамс, Леопард, я не знаю, Хаймерс. Так, воно коштує дорого, багато, воно класне, але воно не коштує дорожче, ніж життя українського захисника. І чим більше засобів буде тут, тим менше моїх побратимів, моїх друзів, моїх Рідних, які стали мені тут рідними, буде помирати. І навіть одна коробочка, навіть один абрамс – це дуже-дуже сильна сила, яка допомагає в знешкодженні ворога, допомагає працювати на дистанції, відпрацьовувати в ворожі позиції. Піхотинцю дуже складно. Піхотинцю, який сидить в окопі або піхотинцю, який йде в штурм – це най... найскладніше. Тому ми дуже чекаємо цей ленд-ліз, який має надійди собі, і він повинен собі прийти.